Viorica Dencil tie momentul demisiei, în momentul în care, chiar dacă preedintele Claus Iohannis, o vrea plecat de la Palatul Victoria, premierul Viorica Dencil spune ce nu are de gând să demisioneze. Dar, o va face dacă va dezamgii nu va putea aplica ceea ce e în programul de guvernare. A spus-o într-un interviul a România TV, acordat lui Victor Cintacu. Victor Ciutacu, aci avut vreun moment de când sunteți aici la Palatul Victoria se ajunge acasă zice ce bei, îmi bag picioarele. Las pe altul să fie alci mai de subliniere decât mine. Viorica Dencil, nu. Nu, pentru ce atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să le duc la capte sublinierei tot ceea ce am promis să devin realitate. Și atunci, de fiecare dat me gândesc la ceea ce am promis sublinierate. Răi la faptul ce nu trebuie să dezamgesc. În momentul în care voi dezamgi, acest lucru cred ce va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamgesc. De fiecare dat mă gândesc ce trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi, sublinierei, mă uit spre viitor, sublinierei, înspre ceea ce trebuie să fac. Victor Ciutacu, aveți ambiție, aveți nervitar, doamnă. Viorica Dencil, a sublinierea sublinierei trebuie, domnule Ciutacu. Victor Ciutacu, eu vă mulcumesc mult pentru ce ne-ați oferit interviul sta. Ce se vezi? Punct Succes subliniere Ice subliniere în ce asta vede ce o aveți subliniere ii duc mea e necesar. Viorica Dencil, domnule Ciutacu, sunt un om puternic, chiar dacă mulți au spus ce sunt femeie. Sunt un om puternic. Un om hotărât sublinierei care vrea să fac lucruri bune sublinierei voi face acest lucru, a fost schimbul dintre cei doi.